330-та доба повномасштабної війни. Україна б'є російського окупанта. Інформаційний марафон на телеканалі Т8+, триває. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Її ми розпочинаємо з гостем. З нами відеозв'язком Михайло Посідко, Кам'янець-Подільський, міський. Голова пана Михайла, слава Україні і рада Я вас бачити. Бачу. Зай, дякую. Говоримо про бюджетні ініціативи у місті. Отож, пане Михайле, перш ніж вже говорити про бюджет 2023-го, про бюджетні ініціативи, підсумуємо 2022-й. Який він був для міста? Ну, звичайно, що так, як і кожна громада, ми значно відчули, і пройшли ті всі потрясіння, які пройшли українці, український народ, ми Провели дуже багато і отримали дуже багато внутрішньоприміщених осіб, які знайшли прихисток і безпеку в нашій громаді. Ми фактично забезпечили їх всім необхідним, що тільки могли. Ми допомагали Збройним силам України, і це було одне з основних завдань Кам'янця-Подільського. І, звичайно, що забезпечили роботу, нормальну роботу всіх комунальних служб, для того, щоб кам'янчани відчули, що ми... Далі продовжуємо, що ми живемо і в тому числі майбутнім, що ми розвиваємо наше місто, що нам є за що воювати, є що обороняти і цим самим наближати нашому рівному перемогу. Пане Мегале, що з бюджетом 2022? Чи виконала громада його? Так, ми виконали наш бюджет. Я вважаю, що він пройшов цей період доволі таки позитивно. Вдалося багато чого зробити. Ну і зараз вже розпочинається підготовка до певних вже навіть реалізації бюджету 2023 року і перерозподілу ще залишкових залишків згідно бюджетного кодексу за, після затвердження звіту за 2022 рік ми можемо перерозподіляти ці кошти і там значна сума фінансового ресурсу, який ми також будемо спрямовувати на різні потреби і основні потреби, це ми розуміємо, це знову-таки підтримка Збройних сил України це соціальний захист, це енергозбереження підтримка малого та середнього бізнесу, ну і також питання освіти, благоустрою і інших медицинських ціни інших напрямків нашого життя. Пане Михайле. бюджет 2023 у громаді збалансований реалістичний, як би ви його назвали? Бюджет повністю є збалансований, більше того, хочу сказати, що вперше бюджет комунальської територіальної громади є Самодостатній, Відповідно, окрім освітніх субвенцій, ми не отримуємо базових дотацій, визначених податковим та бюджетним кодексом. Тобто ми, згідно з тими доходами, які в плані бюджету 2023 року, ми можемо себе забезпечити і, відповідно, забезпечити всі життєво важливі функції нашої громади. А бюджет 2023 все ж таки більше опираєтеся на власні надходження? От де будете шукати кошти? Ну, звичайно, що враховуючи воєнний стан, враховуючи розміщення військових частин на території нашої громади, ми отримуємо значний ресурс саме від військових. Тому е основним нашим завданням є також підтримка обороноздатності нашої країни. У нас є цілий ряд прийнятих е програм підтримки військових частин, у нас є програми прийнятих прийняті програми підтримки військовослужбовців, які служать в військових частинах, які не розміщені на території Кам'якспільської міської територіальної громади. Загальна сума таких програм близько 60 мільйонів гривень. І от якраз от зараз розпочинається процес, проводиться відповідні узгодження по наповненню фінансовим ресурсом цих відповідних програм. Так, фактично всі громади говорять про те, що найбільше видатків саме з бюджету на наступний рік буде з'їдати освіта. Як у вашій громаді? Ну, звичайно, що освітня галузь, враховуючи ту мережу освітніх закладів, яка є в нашій громаді, ми далі продовжуємо підтримувати наш, наших освітян і галус освіти, забезпечуємо всім необхідним всі наші школи, дитячі садочки, позашкільні установи. Повністю передбачаємо заробітну плату, відповідну надбавку для вчителів, для педагогічних викладачів. Тому це є однією з найбільших галузей нашого міста, нашої громади, відповідно, під яку ми виділяємо леву частинку нашого міського бюджету. А освітньої субвенції вам буде вистачати? Ну, згідно бюджету, державного бюджету на 20 рік, який ми отримали інформацію, це достатньо для того, щоб забезпечити всі потреби нашої громади. В даному випадку, е а решта ми, звичайно, будемо забезпечувати вже коштами місцевого бюджету. Пане Михайле, про бюджетні ініціативи вже у 2023 році. Давайте далі будемо говорити. Ну, Одна з них – це 3 мільйони гривень у бюджеті виділили на пільгові ліки потребуючим кам'янчанинам. Більше про цю ініціативу розкажіть, як вона загалом народилася? Чи щось вже існувало, чи було прототипом, чи це, власне, новинка? Ну, ми старалися е, приймати бюджет наш основний фінансовий документ нашої громади відповідності до реалії сьогодення. Мається на увазі, це знов таки війна. Тому ми звичайно не могли підійти стандартно і забезпечити ті е, потреби, які були забезпечені в 2022 році. Ми розуміємо, що життя диктує свої умови. І як я вже казав, це перший це питання, це, звичайно, підтримка обраноздатності, а далі це соціальна підтримка кам'янчан, тому що зараз дуже важко людям е, пройти цей непростий період в нашому житті. Це пов'язане з першою розвійною, а друге, це пов'язано з опальним періодом, е, який є найважчим в історії нашої української держави. Тому... Особливо вразливі категорії населення ми вирішили підтримувати різноманітними програмами. В тому числі, як ви назвали, це закупівля медикаментів для наших медичних закладів, які, в свою чергу, можуть забезпечити потребу кам'янчан. І різноманітними іншими соціальними послугами, які були вперше введені в програму соціальної підтримки на 2023 рік і вперше були запроваджені у нас в Гармані. Пане Михайле, також у Кам'янець-Подільському на 2023 рік вирішили збільшувати народжуваність, або, принаймні, це заохочувати. Розкажіть, яким чином? Ну, знов -таки, ми виходили з фінансової можливості і нашого фінансового ресурсу, і, звичайно, враховуючи ситуацію в країні, і наше намагання підтримувати, підтримувати народжуваність в країні, ми таким чином прийняли програму, де ми доплачуємо разом із, до, до державної допомоги також 2000 тисячі гривень, Сім'ям, де народилися двійня або трійня, ця сума має бути виплачена щомісячно, і це загальна сума на рік 24 тисячі гривень, і відповідно на таку суму будемо виплачувати до настання дитиною трьохрічного віку. Звичайно, що це не є, можливо, той надресурс, який би, реально ну, скажімо так, виправив кардинальну ситуацію, але все одно певна підтримка є. Ми вже бачимо, що кам'янчани позитивно сприйняли цю новину, цю, це нововведення, вже почалося написання заяв для отримання такої відповідної допомоги. Ну, певний позитивний ефект, я думаю, що ми отримали від цієї новації і не тільки про новонароджених, також і дбаєте про людей вже літнього віку, про тих, хто вже на заслуженому відпочинку. У 2023 році від міської влади, що вони можуть очікувати? Ну, ми розуміємо, що пенсіонери це одна з над, над таких категорій, які особливо відчувають наслідки як війни, так і наслідки певне такої конічного падіння пов'язане з військовими діями покрасним це усвідомлюємо. Тому ми вирішили їх підтримувати на такий простий час. Ця підтримка слугує в тому, що люди, які є пенсіонерами за віком і які отримують мінімальну пенсію з державного бюджету, мають право отримання півтора тисячі гривень муніципальної надбавки на період воєнного часу, а також на період опального періоду. Зрозуміло, ми би хотіли розширити таку базу і період надання а, а, такої допомоги, але, знову-таки, виходили з наявного матеріального ресурсу. Але, знову-таки... Хочу наголосити, що кам'янчани позитивно сприйняли. Ми вже маємо сьогодні вже дуже більше сотні заявок на фінансування. Загальна кількість таких осіб це близько 4 тисяч людей. І я думаю, що над ближчим часом вже почнуться реальні виплати, тому закликаю всіх кам'янчан звернутися до нашого департаменту соціального захисту населення і відповідно отримати всю необхідну інформацію, написати заявки для того, щоб отримати таку допомогу. Пане Михайло, Кам'янець-Подільське – одне з тих міст, яке все ж таки найбільше приймає переселенців. У вас дуже багато ініціатив для місцевих мешканців. Чи у бюджеті 2023 року, чи у якихось бюджетних ініціативах на рік поточний передбачили також якісь заохочення, пільги або надбавки саме внутрішньопереміщеним особам? Ну, зрозуміло, що враховуючи наявність в Кам'янці-Подільському великої кількості внутрішніх переміщених осіб, станом на сьогодні ця інформація офіційно складається 23 тисячі людей, які... Частина перебувають і проживають в приватному секторі, частина розміщені в наших закладах освіти. Відповідно, ми в нашому бюджеті також передбачили, як по лінії управління освіти та науки, яка безпосередньо керівником, є членом і керівником евакуаційної комісії, яка опікується внутрішньо переміщеними особами. Також ми передбачили кошти в різноманітні програми по лінії управління надзвичайних ситуацій, лінії економіки, то тобто передбачені кошти як на харчування, так і на розміщення, так і на різного роду матеріальну допомогу, яку мають можливість ці люди отримати через наші заклади до установи. Це Департамент соціального захисту, це наш територіальний центр Турбота. Постійно надходять заяви і звернення від таких людей, як на моє ім'я, про надання матеріальної допомоги, про надання продуктовних наборів. Всю цю потребу ми по мірі можливості забезпечуємо. Пане Михайле, добре, коли, до прикладу, громада дбає про внутрішньо переміщених осіб, але ще краще, коли ця людина знаходить роботу і дбає про себе сама. Чи реально це у Кам'янець-Подільському? Чи, до прикладу, якщо, можливо, досвід минулого року? Чи вдається все ж таки людям знайти роботу, соціалізуватися, бути корисним громаді? Ну, звичайно, це є проблемним питанням, але ми стараємося максимально сприяти е -е... Цим процесом відповідно було за моїм розпорядженням створена комісія, яка б мала допомагати внутрішнім підмічним особам знайти себе в нашій громаді. Ми активно працюємо з центром зайнятості міста Кам'янця-Подільського з цього приводу. Ми залучаємо внузичніх пірмічних осіб, навіть, процесів керівництва містом. Деякі особи отримали навіть роботу в, наших, в міській раді. Також є ряд підприємств, релокованих, які перевезли свої потужності до Кам'янця-Подільського. Відповідно, також там люди могли знайти можливість працевлаштуватися. Зараз ми також оголосили про певний конкурс на ще заміщення вакантних посад в міській раді. І ми бачимо, що вже більше ста заявок надійшло з бажанням працевлаштуватися і велика кількість саме внутрішньо переміщених осіб серед тих людей. Ну і є ряд ще інших проєктів, які ми плануємо або які є на стадії реалізації, які також дадуть можливість створити додаткові робочі місця і щоб внутрішні підміщені особи себе могли знайти. Хоча при цьому теж можу, маю сконстатувати, що є ряд великих проблем, над якими ми працюємо, особливо це проблеми пов'язані з електропостачанням наших промислових підприємств, де є постійні перебої, а вони, відповідно, мають свій цикл роботи, і цей цикл роботи зараз не дає можливості в повній мірі завантажитись і виготовлену продукцію, тому над цією проблемою працюємо, звертаємося в відповідні інстанції, шукаємо якісь певні технічні рішення тут, на місцях. Робимо все для того, щоб економіка мінімально пострадала, щоб в такий важливий період могла підтримувати наповнення як місцевого, так і державного бюджету, а цим самим допомагати нашим збройним силам. Михайло, багато міст України, в тому числі і Хмельницькі, якщо не помиляюся, вони, аби бізнес все-таки працював в умовах воєнного стану і в умовах перебоїв з електропостачанням, у такий спосіб вони відшкодовують вартість генераторів, до прикладу. але все для того, аби бізнес працював і платив податки. Чи такі ініціативи є у вашій громаді? Як ви йдете на зустріч бізнесу? Ну, саме такої ініціативи в нас немає на рівні прийняття. Ми планували прийняття теж такої програми, яка була прийнята в багатьох інших містах. Зараз в Комітеті цепутійському прийнята програма, зокрема, компенсації 50% вартості генераторів для українських компаній та ОСББ. І ми на підставі цього аналізу будемо проводити, чи ми далі будемо розширяти на інші суб'єкти господарювання цю програму. Натомість ми прийняли інше рішення. Ми зменшили податкове навантаження на малий та середній бізнес в частині сплати податку з, доході, податку з нерухомістю від, відмінно від земельного податку, зменшило коефіцієнт на половину. А враховуючи, що до нас постійно надходили від звернення від підприємців, які саме скажімо так найбільше їм було важко сплачувати саме цей вид місцевого податку, ми до них дослухалися, прийняли таку ініціативу. І зараз юридичні особи вже за 23 рік отримують вдвічі менше меншу суму оплати за цей податок, а фізичні особи-підприємці або просто фізичні особи отримують це зменшення вже при сплаті в 24 році за 23 рік. Ну, така є певна особливість у податкового законодавства. Угу. Пане Михайле, якщо ми вже говоримо загалом про бізнес, про бізнес-середовище, чи комфортно бізнесу у вашій громаді, це перше, і о той інвестиційний клімат на 2023-й, яким чином будете його підтримувати, якщо це можливо в умовах війни, чи зможете залучати підприємство інвестицій до камянець Ну Ми працюємо активно з цього приводу, ми залучаємо всі наші міжнародні контакти, але розуміємо, що зараз ми десь на такій певній вочікувальній позиції, все-таки вони відслідковують і сподіваються, що безпекова ситуація все-таки вирівнюється в нашій державі і вже тоді вони реально готові будуть інвестувати в тому числі в нашу громаду, але ми до цього всього готуємося. Ми зараз реалізовуємо декілька проектів, один з таких проектів це є створення індустріального парку, створена відповідна робоча група по реалізації і сподіваємося, що найближчим часом все-таки це питання вже буде вирішено. Крім цього, в рамках реалізації проекту грантових коштів в рамках програми Мере з економічне зростання у нас є теж. Програма підтримки малого та середнього бізнесу. Цю програму ми розпочали з серпня 2022 року. Має бути проведено цілий ряд комплексних, комплексів і заходів, які стимулювали б розвиток малого та середнього бізнесу, які дадуть в свою чергу можливість знов -таки, створення нових додаткових робочих місць. Тому всі ці ініціативи і багато інших, які ми стараємося реалізувати створити відповідний інвестиційний клімат в нашій громаді, все для того, щоб підтримати економіку у такий непростий час. Пане Михайле, з ким працюєте з закордонних, до прикладу, партнерів, можливо, фонди, можливо, громадські організації, можливо, маєте міста-побратими, які вам допомагають у такий складний час, і в тому числі в економічній сфері? Ну, ми працюємо в всіх галузях, всіх можливих напрямках, як із містами-побратимами, так і з благодійними фондами з різними організаціями. Ми значно розширили в 2022 році географію такої співпраці. Зокрема, ми підписали угоду про ти з французькими містами, з канадськими містами. Зараз підпис вже на виході підписання угоди з німець з німецькими містами, зокрема місто Вісбаден. Тобто при комунікації з мерами цих міст ми завжди акцентуємо увагу на певному економічному співробітництві, на роботі між нашим економічним потенціалом та тим бізнесом, який представлений в їхніх регіонах, налагоджуючи такі відповідні економічні зв'язки. Розуміємо, що доволі таки непросто саме в цей період, але оці зв'язки, вони по-любому мають дати серйозний результат та поштовх розвитку економіки після нашої перемоги. Пане Михайле, у 2022 році сфера дорожнього господарства, житлово-комунального господарства, вони страждали чи не найбільше? Бо фактично ті капітальні ремонти, які планували, вони перенеслися, відтермінувалися, були не на часі, або, звісно, знайшли, куди направити кошти, де вони були більш потрібні. У 2023 році сфера житлово-комунального господарства, дорожнього господарства, що тут запланували? Чи тут будуть кошти? Чи все-таки поки що ще це зачекає? Ну, судячи з тою інформацією, яку я володію, і з тих численних звернень е кам'янчан, е а також е за результатами моїх зустрічей з громадою, я провожу періодично зустрічі в різномерінтних мікрорайонах, не дивлячись навіть на війну, кам'янчани е бажають, то, щоб все-таки робота по благоустрою території проводилася. І далі і ми е таку роботу проводили в 2022 році, і звичайно, що плануємо провести і в 2023 році. Це, крім певно, такої естетичного іншого ефекту, також додає ефект впевненості у завтрашньому дні, коли люди бачать, що місто розвивається, що місто дивиться завтра, і, відповідно, дає такий певний сильний позитивний психологічний ефект. Я вже казав, що ми. Прийняли програму благоустрою на 23-й рік, наповнили цю програму реальними коштами ресурсами, це більше 100 млн грн. Крім цього, при перерозподілі перехідних залишків ми також плануємо передбачити певні суми коштів. Хоча, я знов-таки повторюся, те, що я казав на початку, пріоритетом бюджету 2023 року є обороноздатність та соціальна підтримка малозахищених верт населення. Але при цьому ми також будемо працювати і робити все для того, щоб в нашому місті ставало комфортніше, приємніше і безпечніше. І знаємо, що у вашій громаді був такий дуже хороший проєкт, така класна ініціатива – це громадський бюджет. Насправді, не всі громади Хмельницької області мають таку ініціативу, але розуміємо, що у минулому році все ж таки, певно, не вдалося фінансувати ці проєкти. У цьому році чи буде цей проєкт працювати у громаді, чи буде працювати громадський бюджет? Так, дуже гарна ініціатива, коли самі кам'янчани мають право вирішувати, що саме має бути зроблено в місті. Пропонують свої проекти. Вони проходять широкі обговорення, розголос, голосування серед кам'янчан. На превеликий жаль, так як ви сказали, ми не змогли профінансувати ті проекти переможців в 2022 році через певні обмеження. Бюджетного процесу. Тому нам на останній сесії Каменеспідійської міської, міської ради було прийнято рішення, що всі ті напрацювання, які були, мали бути реалізовані в 2022 році, ми переносимо на 2023 рік і все-таки сподіваємося, що ситуація дасть нам можливість їх виконати та профінансувати. Пане Михайле, про бюджет розвитку можемо говорити на рік минулий, на рік поточний? Звичайно, що це не ті суми коштів, які би ми хотіли. Ми аналізуємо реальну потребу з нашими можливостями. Наразі це не настільки, як би ми того хотіли, але все одно певні суми кошти будуть закладені і, відповідно, роботи будуть зроблені. Пане Михайло, обговорили з вами вже фактично сферу освіти, сферу житлово-комунального господарства та е, бізнесу. І е, Кам'янець-Подільський, квітка на камені, на, не лише на, на території Хмельницької області, або й загалом України, а й далеко за межами України славиться своєю туристичною такою е, все ж таки привабливістю. Е, от у минулому році, у цьому році, чи щось плануєте, можливо, якісь ініціативи є, аби більше розвивати саме Кам'янець як місто туристичне, аби справді туристична слава вашої громади – вона от поширювалася і далі. Так, звичайно, що для нас важливо, щоб про Кам'янець-Подійські знали не тільки на теренах нашої держави, а й всього світу, особливо при той час, коли до України прикута така над увага. Ми маємо всіляко скористатися цим, для того, щоб після нашої перемоги географія наших туристів значно розширилася з ближнього зарубіжжя до дальнього. Ми сподіваємося, що і американці, і інші громадяни різних країн зможуть мати можливість відвідати як Україну, так і наше місто і насолодитися вели наших історичних пам'яток, тому для цього зараз проводиться певна робота на працювання, прийняті відповідні програми в міському бюджеті, відпрацьовується стратегія до умов, знов-таки, сьогодення, вона потребує значних коригувань, і зараз ми фактично працюємо над нею з нуля, долучені відповідні експерти. З цього приводу. Ну і, знову-таки, є намагання про те, щоб Кам'янець-Подільський звучав, як кажуть, щоб про нас пам'ятали. І про це ми постійно наголошуємо про наших міжнародних зустрічах з нашими партнерами. І маємо великі сподівання. Але, знову-таки, першу чергу перемога. І тоді ми, як і вся Україна, прогремовуємо на весь світ. Пане Михайло, і на завершення, давайте ще поговоримо про безпосередню Кам'янець як такий гуманітарний волонтерський штаб, гуманітарний хаб, такий свого роду. Яким чином допомагаєте і переселенцям, і збройним силам України, і яким чином долучаються самі мешканці? Це перше, і чи отримаєте допомогу від своїх партнерів, про яких ви тільки що говорили за кордону? До прикладу не знаю, можливо, їде фора там з продуктами харчування або ще чимось. А ви вже у місті? От потім вже конвертуєте її, розфасовуєте, і вже фактично чи то чи збройним силам є русила і так далі звичайно. Все це є. Ми отримали доволі дуже велику партію гуманітарної допомоги з різних міст, з різних країн. Найбільше це звичайно було від наших міст побратимів з Польщі, які в свою чергу залучали свої міста побратими вже з Франції, з Англії, Німеччини і так далі. Скажу так, що за рахунок цієї допомоги нам вдалося більше ніж півроку безкоштовно двічі на день харчувати внутрішніх приміщених осіб в тій кількості, яка є в нашому місті. Повірте, це коштувало дуже великих ресурсів і сил, але нам це вдалося і ми робили таку важливу справу. Крім цього, мені дуже приємно, що нам вдалося об'єднати всі волонтерські організації нашого міста. Зараз створена Рада волонтерів яка координує всі свої дії та потребу, та яка є, і дійсно ця потреба в першу чергу йде на лінію фронту нашим військовим частинам, нашим кам'янчанам, військовослужбовцям. Ну і крім цього, теж ми допомагаємо як внутрішнім приміщеним особам і також тим, хто потребує відповідної допомоги. Тому саме в такій координації спільними, зусиллі, разом, розуміючи потребу, розуміючи... Ті чи інші напрямки, де потребує така допомога, так і працюємо. Тому я думаю, що це дуже позитивним і нам є чим пишатися. Минулого року ви навіть і приймали такі поважні делегації з-за кордону, які відвідували ваше місто. І певно, це також було ще однією можливістю налагодити дружні стосунки з-за кордоні. Дуже правоприємно, що Кам'янець-Подільський відвідала дружина президента е Польщі. і Ми тоді дуже гарно поспілкувалися, показали е як історичні наші принади, так і місця перебування внутрішньопереміщених осіб. Заручилися максимальною підтримкою, і ця підтримка була, надходила до Кам'янеця-Подільського від уряду Польщі. Е Підтримуємо контакт і знаємо, що завдяки в тому числі оці, цьому візиту. Дуже сподіваємося, що нам вдасться цьому році реалізувати проект розміщення реабілітаційного центру на базі нашої дієцезії Римокатолицької церкви. Це дуже важливий проект, де матимуть змогу наші військовослужбовці поранені герої пройти про таку певну психологічну та медичну реабілітацію це для нас дуже важливий проект. Він не простий, але ми віримо в те, що нам спільними зусиллями вдасться його реалізувати. Пане Михайло, обов'язково так і буде. І ви знаєте, мені здається, що чимало хмельничан, принаймні для яких Кам'янець – одне з таких найцікавіших і найрідніших міст, мріють про те, щоб вже після української перемоги відвідати, на ну, до прикладу, фестиваль кави саме у Кам'янець-Подільському. Дякую вам, що долучилися Ой. сьогодні до нашого етеру. Дякую за хорошу розмову. Тож нагадаю, для наших телеглядачів, що з нами відеозв'язком, був Михайло Посідко.